היום אני אראה איך אני עושה תסרוקת פשוטה עם אמצעים שיש בכל בית שלו מתולטלת שזה קליפס משחורים קטנים וצעיף זה הולכת להיות תסרוקת אסופה אני לוקחת את כל השיער שלי כלפי מעל טיפה טיפה מסובבת אותו לא יותר מדי, אני רוצה את הלפח הזה, אני לא רוצה שיהיה לי פה גולגול אני את הקליפסים ואני פשוט תוקחת אותם באזורים كل سيار שלי היא באזור קוד קוד אם יש לכן יותר שיער השתמשו ביותר קליפסים אחת אני עכשיו ניקח את بندانا לכת אחורה ומנסה לקשור אותו למעלה אני מנסה כדי לא להתעכל פה בכל השיער אז צריך להתבצע בצורה נורא זהירה כדי שלא היו אחר כך סדרת וזה Ready to go! Bye!